لوکاں تو نہ ہویا وہ تیرے ایک انکار نے کرتا سانو سر تو لے کے پیراں تک وہ ایک تسائی کنہ بدلتا پیار دینا ہجے دو بولے بولے تھی